میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آتی آنی بھی چاہیے شب قدر پہ آتی ہے عمرے پہ جاتے وقت لوگ معافیاں مانگتے ہیں حج پہ جاتے وقت اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں اگر پچیس لاکھ چھبیس لاکھ آدمی یا پچاس لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا توبہ کر کے گیا اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں شب برات میں ہیں اور انہوں نے کھل کے توبہ کی ہے تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے سویرے پچہتر فیصد جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی تھی صبح اسی فیصد حقوق و کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات پہ بھی بس ایک رسم آ کرو آؤ تھوڑی توبہ کرو چھٹی کر جاؤ آئیے شب قدر تو توبہ کرو چھٹی کر جاؤ کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا حج کرنے گئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رسولِ کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے نہ وہاں تک جائے اور بدلے نہ مدینے گئے کعبے گئے کربلا گئے جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے نتیجہ کیا ہے اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں آج اس خوبصورت موقع پر اپنے ذہن میں تہیا کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں بدلنا پڑتا ہے بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے اگر انسان کو خدا نخواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو باپ کو بدلنا پڑتا ہے بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے اب بدل جائیں اب ہم بدل جائیں اب نہ درد ہوتی ہے گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے اب ہم بدل جائیں اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے ہیں، اب ہم بدل جائیں اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے اب ہم بدل جائیں نہ یارو اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوکھو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اب بدل نہ جائیں اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی اب محسوس ہوتا ہے کئی کئی چیزوں میں تکلیف ہے اب بدل نہ جائیں اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے بدل نہ جائیں اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا بدل نہ جائیں ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے پھول ڈال دیے قبروں پہ اب بدل جائیں اب وقت تھوڑا رہ گیا اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں اب توبہ صحیح والی کر لیں اب استغفار دل سے پڑھ لیں اب تبدیل ہو جائے اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں اب اپنے ظاہر اور باطن کو سواریں اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اب کچھ تبدیلی لائیں آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں